السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈائیبیٹک فٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فٹ کی جو اناٹمی ہے وہ کیا ہوتی ہے کیونکہ فٹ کی اناٹمی کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہ بیسک اسٹرکچر ہے اس کو ہم بولتے ہیں فٹ دا فیٹ آر فلیکسیبل اسٹرکچر آف بونز جوائنٹ مسلز اینڈ سافٹ ٹیشیوز آپ اگر دیکھیں تو ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ یہ فلیکسیبل ہے ایک فلیکسیبل اسٹرکچر ہے جس میں بونز ہیں یعنی کہ ہڈیاں ہیں جوائنٹس ہیں ہڈیوں کے مسلس ہیں اس پہ اور سافٹ ٹیشیوز ہیں اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ رچ سپلائی ہے بلڈ کی جو ان سب کو نورشڈ کر رہی ہے اچھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بون ہے پاؤں کی یہ جو ہڈیاں ہیں وہ ان کے کتنے پارٹس ہیں اور یہ کتنی چیزوں پہ مشتمل ہے اور سب سے پہلے دیکھیں کہ جی سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ آتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں جو باہر آپ کو ظاہری طور پہ آگے فنگرز نظر آ رہی ہیں ان کو فلنجز بولتے ہیں تو فلنجز جو ہیں یہ پانچ ہیں اور یہ ہمارے جو ہے وہ ٹو سے شروع ہو کر لٹل فنگر تنگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ ٹو نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی انڈیکس فنگر ہے اور اس کے بعد مڈل فنگر ہے مڈل فنگر کے بعد باقی جو ہے دو دو ہیں وہ لیٹرل فنگر ہیں تو اس میں جو ہے یہ ہیں فلنجز بولتے ہیں ان کو اور فلنجز کے فوراً بعد جو ہمیں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں یہ جو ہے وہ میٹاٹارسل بون کہلاتی ہیں اور ان کو اگر درمیان میں ان کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو جوائنٹس ہیں ان کے یہ جوائنٹس ان کو بائنڈ کر رہے ہیں یہ جوائنٹس ان کو جو ہے وہ نورشڈ کر رہے ہیں بلڈ سپلائی کی جو ہے نا وہ یہاں سے ہو رہی ہیں تو یہ لانگ بون ہے لانگ بون میٹاٹارسل بھی پانچ بون ہے تو میٹاٹارسل کے بعد ٹارسل بون टार्सल बोन्स को हमने जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है आठ में यानी कि उनके तीन जो है वो हमने पेयर बनाए हुए हैं उस पेयर को जो है वो एक को जो है वो कॉनीफॉर्म बोलते हैं दूसरी को नैविकुलर और तीसरी को जो है ना वो कोबाइड बोलते हैं और इसके बाद जब हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए तो इन, इन, इन इनको जो है वो हम बोलते हैं यहाँ पर जॉइंट जो है वो शुरू हो जाते हैं जिसे हम टैलस का नाम देते हैं तो टैलस में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं और जॉइंट के बाद अगर आप देखें कि ज्वाइंट के बाद जो हड्डियाँ एसोसिएटेड हैं जो हमारी हैं हड्डियाँ जिनमें दो मेजर हड्डियाँ हैं जिनको बोलते हैं एक को ٹبیا بولتے ہیں اور جو آ رہی ہوتی ہے آپ کی ٹو کی طرف سے اور کی سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے دوسری طرف جو ہے وہ فیبولہ بون ہے جو ہماری لٹل فنگر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم ہیل دیکھتے ہیں تو ہیل کو ہم جو ہے نا وہ بولتے ہیں یہ ہے کینکینیس ہے یہ اور ہیل کے اوپر جو ہے وہ बोन होती हैं टैलस बोन जो है वो डायरेक्टली ज्वाइंट होती है किन के साथ आपके कहें कि जो आपकी टिबिया आ रही है और टिबिया के साथ वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जॉइंट जो है ना वो बनता है अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि तीन पार्ट्स हैं इसके सबसे पहला पार्ट जो है इसको फोर फुट बोलते हैं 4 फुट में क्या होता है कि इसमें फलेंजीज होती हैं और ये फलेंजेस जो है वो लॉन्ग बोन की होती हैं जो कि फर्दर जो है वो मेटाटास के साथ जाके कनेक्ट हो रही होती हैं तो जो फिंगर वाला हिस्सा है इसको हम जो है वो फोर फुट बोलते हैं उसके बाद अगर हम देखें तो जो मिड फुट है मिड वाला एरिया दरमियान वाला एरिया है जिसको हम पैरामिड लाइक क्लेक्शन ऑफ बोन्स तो यहां पर बोन्स की कुछ क्लेक्शन हुई हुई है जिनको हम आर्चिस ऑफ द फीट भी बोलते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें जो है ना वो तीन जो है मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन जो है वो चीज़ें हैं तीन बोन् बोन् के पेयर हैं इसमें क्यूनिफॉर्म बोन्स हैं क्यूबाइट बोन् है, और इसके अलावा नेविक्यूलर बोन्स हैं और तीसरा जो पार्ट है इस तीस फुट का जो उसको हम बोलते हैं ये हाइट फुट है और ये फॉर्म द हील एंड एंकल ये क्या कर रहा होता है कि जो ई डी होती है और जो घुटना का जोड़ घुटना होता है ये इसको जो है न वो इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है तो ये इसको हम बोलते हैं कि ये टैलस बोन को सपोर्ट कर रहा होता है और इनको जो हमारी लेग बोनस हैं لیک بون جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں ٹمیا اور فیبولہ اور یہ کیا بنا رہے ہوتے ہیں یہ ہیل یعنی کہ اینکل بنا رہے ہوتے ہیں تو کلکینیس اس کو بولتے ہیں ہیل کو اور ہیل بون کو تو یہ ہماری جو ہے وہ لارجسٹ بون ہوتی ہے ان دا فٹ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کون سی ہے وہ لارجسٹ بون ہیل کی لارجسٹ کی بات کر رہا ہوں ویسے अगर اگر پوچھا جائے تو آپ بتائیں گے کہ فیمر ہوتی ہے سب سے لانگ بون لیکن جو ہے وہ یہاں پہ آپ بتائیں گے کہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آ, کلکینیس ہوتی ہے جو لانگ بون ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے فٹ میں جو ہے نا وہ ہیں tendons ہیں tendons کے علاوہ جو ہے ہیں ठीक है और इस तरह की चीज़ें जो है वो बाकी सारी इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम इनकी मदद से जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो फिर देख लें एक दफा कि क्या है तीन हिसे होते हैं फोर ब्रेंड है मिड मिड ब्रेंड है और हाइंड सॉरी मिड फुट है और हाइंड फुट और यहां पे भी आपको डाइग्राम में भी दिखाया जा रहा है कि डाइग्राम में ये फ्लेंजेज होती हैं اور فلینجز کے بعد جو ہے وہ میٹاٹارسلس بون ہیں میٹاٹارسلس کے بعد جو ہے وہ ٹارسلز ہیں اور پھر اس طرح سے ہیل والا ایریا ہے اور ہیل والا ایریا کے بعد یہاں پہ اور ہم فردر چلیں تو پھر یہ کیا ہے وہ لیگ بون شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے فٹ میں آتی ہیں اور جیسے آپ ڈائبیٹک فٹ پیشنٹ دیکھتے ہیں تو آپ اسی جو فٹ کی تین آپ کے پارٹ ہیں ان پارٹ سے آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے ایریے کا السر جو ہے وہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں تو آگے یہ ہے کہ آگے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ان کے نام جو ہے نا وہ یاد رکھنے بڑے ضروری ہیں اچھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہی ڈائبیٹک فوڈ میں جو ہم نے اسٹرکچر ابھی پڑھا ہے فڈ کا تو اس کے بعد جو ڈائبیٹک فوڈ جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کی گریڈنگس کیا ہوتی ہیں یعنی ہم اس کو کتنے گریڈ میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہم کیا کہیں گے یہ فرسٹ گریڈ ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے تو جو گریڈ وائز ہے وہ گریڈنگ کس طرح سے کرتے ہیں تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ گریڈنگ کیسے اچھا جی تو اب چلتے ہیں پکچرس پہ ہاں تو یہ آپ کو بہت سارے جو ہے وہ ڈائبیٹک की کی جو ہے نا وہ پکچرس نظر آ رہی ہوں گی ان میں سب سے بڑا جو مین اہم اس کی وجہ ہو رہی ہوتی ہے گریڈنگ کی ڈائبیٹک فوڈ کی تو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو شوگر لیول ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا اور پور ہوتی ہے डाइट्री मैनेजमेंट पुअर होती है और वो इतना जो है ना वो अपने सरकमस्टांसिस की वजह से अपने और चीज़ों की वजह से वो कर नहीं पा रहा होता तो सबसे पहले जो है ना वो हम ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग में ये 0 टू जो है वो 5 ग्रेड तक जो है वो ये चलता है तो ज़ीरो टू फाइव ग्रेड में सबसे पहले जो ज़ीरो ग्रेड है इसमें जो पेशेंट है उसको सुपरफिशली जो है न वो जो है न वो واؤنڈ ابھی السر نظر نہیں آ رہا ہوگا زیرو میں اور اگر ون کی بات کریں تو ون میں کیا ہوتا ہے کہ سپرفیشلی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے سپرفیشیلی کے بعد جب ٹو میں ہم جاتے ہیں تو اس میں کیا ہو ہوتا ہے اس میں ہمیں آ, یہ ہو ہوتا ہے کہ ڈیپ جو ہے نا وہ السر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب होना السر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ گریڈ ٹو میں آتا ہے اس کے بعد جو گریڈ تھری ہے तो ग्रेड थ्री में क्या हो रहा होता है कि ग्रेट थ्री में जो है वो पस आनी शुरू हो जाती है डिस्चार्जिज़स निकलने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो ग्रेड थ्री की पॉसिबिलिटी हो जाती है इस दौरान पेशेंट क्या कर रहा होता है कि केयर प्रॉपर नहीं कर रहा होता फीट्स में जो है न वो उसकी जो प्रॉपर ड्रेसिंग है वो नहीं कर रहा होता तो ये प्रॉब्लम फिर हो जाती है اور اس کے علاوہ یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے کہ اگر یہی چیزیں ساری جو ہیں وہ برقرار رہیں پیشنٹ شوگر لیول اپنا بہتر نہ رکھیں تو وہی فیڈ جو گریڈ تھری ہے وہ فور میں کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ جس میں ڈسکلریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے اور بون لیول جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے तो इसी तरह से जो ग्रेड फाइव है इसमें क्या होता है कि फिर होल सप्लाई जो है न वो गैंग्रीनिज़ हो जाती है कम्प्रोमाइज हो जाती है तो उसमें जो है वो आना शुरू ख़त्म हो जाती है तो आप देखेंगे ग्रेड फाइव भी बिल्कुल पाओ का कलर जो है ना वो चेंज हो चुका है और गैग्रीनीस की वजह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है और इसके अलावा बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो आराम रूटीन में उसको काटना पड़ता है تو اس یہ سب گریڈنگ تھی اس میں جو ہے وہ جو لرننگ پوائنٹ آف ویو تھا یہ تھا کہ پراپر فوڈ کیئر ہونی چاہیے پیشنٹ کی پیشنٹ کو جو ہے نا وہ ایکسرسائز ایڈوائز کرنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس کو السر ہو ہی نہ اور السر اگر نہیں ہے تو وہ ٹھیک رہے گی بہت شکریہ جی اگلی ہم ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تو مزید اس پہ بات کریں گے تو آپ سب لوگ جو ہے وہ پراپر فڈ کیئر اس کی سیکھیں اور فٹ سیکھیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی گریڈنگ آپ کو یاد ہونی چاہیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جی اوکے اللہ حافظ